У фотоцентрі в серед Хмельницького працівник Олександр Серієнко наносить на чергову партію футболок принти з висловами, які народилися в війну, і за цей місяць стали крилатими. Каже, такі футболки замовляють більше військові, правоохоронці, та все більше цивільних хочуть мати таку річ у своєму гардеробі. І кораблем, і України. Люди хочуть чогось більш патріотичного. На сьогоднішній день, скажімо так, щоб більше полюбили свою країну. Такі вислови та жарти про ворожих вояків, щохвилини хвилини ширяться інтернетом. Поетеса Людмила Василишина, яка працює в редакції обласної газети, розповідає за час війни. Хвиля творчості, особливо поетичної, піднялася така висока, що я запропонувала редактору, аби видати допірку з таких віршів. Та каже сьогодні: написала вірша про українських гусей, які збили російський літак. Українські гуси – це вже факт. Римських суплеменників не гірші. Сповнені відваги до атак. Не лише сигнал подали віщі, на рашистський кинулись літак. Крилами й грудьми птахи відважні. Якщо в нас воює навіть птах, хто на нас? Скажіть нікчем, ні, ні раші. Письменник Віталій Михайлевський каже: реальні історії воєнних буднів справжній фольклор. Я думаю, що саме таке почуття показує, що наш народ не перемогти. За його словами, військові історії переказують їх віршують, малюють. Вони стають темами для літераторів і переказує історію, яку сам хоче описати. чотири танки переїхали в якесь село? не залишається в них трошки тільки бензину чи солярки, що там, вони з двох танків злили в два, поїхали знову за пальним, приїжджають, а селяни поставили на два Два прапори українські, вони побачили, що українські українське, розстріляли. Побачили, що свої розстріляли, кинули ці і втекли. Ці знову поставили два прапори. Отак, От з допомогою двох прапорів наших українських, здобули чотири танки. Письменник Василь Горбатюк розповідає, властивий українцям гумор завжди допомагав пережити найважчі часи. Хоча йде важка війна, хоча й йде кров, хоча агресор топчеться по нашій землі, але гумор, слово влучне, жартівливе, вони теж є нашим, нашою зброєю. Та нагадує, сторіччя тому, в 1919 році почав писати свої фейлетони Павло Губенко – майбутній Остап Вишня. Ці фейлетони теж вносили такий підбарьорливий настрій у душі, в серця тодішніх захисників молодої української держави. Не втрачати гумору в цей час радить співвітчизникам гуморист Степан Шкапій, який написав вже не одну гумореску про кометні ситуації на фронті і окупованих ворогом територіях. Як-от про жінку, яка викинула пляшку з коктейлем Молотова у вікно. Жінка – а це що за тряпка в пляшці? Пиво вино? А смердюче – через спину вниз пляшину. Хрязь – пляшка в бойову машину і миттю зайнялась. Смузі – танка, мов пер'їнко, здуло з місця аж. Бійсь москалю українку, що вийшла ураж. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.